המאצור. בגלגליות המאצור נמצא בשתי הנעליים מקדימה, משתמשים בו להצירה וגם לביצוע תרגילי קפיצות בתחום ההחלקה מנוטית. ברולר בלייץ בדרך כלל יש מעצור אחד שנמצא מאחורי נעל ימין לומת הגלגליות במאצור של הרולר בלייץ משתמשים רק להצירה בשלב מתקדם מסירים את המעצור כדי לאפשר החלקה תוך הצלבת רגליים ולבצע פניות חדות הגלגלים גלגלי הרולר בליידס שרים לעומת אלה של הגלגליות, ולרוב בקוטר גדול יותר. מבנה הגלגלים של הרולר בליידס מאפשר התמודדות טובה יותר מול מכשולים על מגרש ההחלקה, כמו לכלוכים והבנים. סידור הגלגלים בגלגליות יש ארבע גלגלים המסודרים בשתי שורות. שני הגלגלים האחורים הם מוקמים בשורה מתחת לעקב, ושני הקדמים מתחת לאצבעות. roller blades יש בין שלושה 5 גלגלים שמסודרים בטור. מיקום הגלגלים ביחס לכף הרגל משתנה בהתאם לגודל הגלגלים וגודל כף הרגל. הגלגל האחורי לא תמיד ממוקם מתחת לעקב, אלא חורג החוצה, וכך גם הגלגל הקדמי.